often. Okay. عبد اللطيف علي يتفضل Al Rahman, contad ahora. Al Rahman, Hay يا السلام النعمة السعيد، السلام <تصفيق> <أحسو> الله الحمد الله قد لله الحمد لله الحمد لله الحمد كابتن الحمد نعم، سمعنا، سمعنا، سمعنا، سمعنا، عبد الله عبد سعيد عبد الله عبد ربه. سعيد عبد الله عبد ربه. أحمد محمد أحمد علي. <تصفيق> علي محمد حسين الجهوري. السمي السمي شام عبد الله السمي سامي عبد الله انت سامي عبد الله ملكي عبد الرحمن قاسم سعيد عبد الرحمن قاسم سعيد اهلا دكتور دكتور عبد الرحمن الشيخ خطط <تصفيق> احمد <تصفيق> للكابتن قيس محمد صالح. الليلة يا سلام. عبد الله عبد الرحيم حزام السيد الكبير السيد أحمد مالدي، واقف مع العام الشيخ السيد المستشار الشيخ سالم العزاني مسؤول. the center